En aquest vídeo, veurem com actualitzar les aplicacions instal·lades en el nostre dispositiu IOS. Accedim a la configuració del dispositiu i busquem l'apartat iTunes Store i App Store. Comprovem que l'opció Actualitzacions d'Apps estigui habilitat. En aquest cas, tenim deshabilitada les descàrregues automàtiques utilitzant les dades mòbils i només les realitzarà a través de Wi-Fi. Sortim de la configuració del dispositiu i accedim a l App Store. Prem sobre la icona del teu perfil. En aquest apartat podem veure totes les aplicacions del nostre dispositiu i si disposen d'una actualització disponible. Les podem actualitzar una a una o totes a la vegada segons ens convingui. És important que periòdicament anem actualitzant les aplicacions que ho requereixin.